Спочатку прощання і заупокійна панахида у будинку траурних подій, а потім біля входу до обласного музично драматичного театру імені Михайла Старицького. Це останні прощальні аплодисменти, котрі звучали на честь народної артистки України Лариси Власенко від її колег по цеху і поціновуючи таланту актриси. Чуйна людина, дуже мудра людина, завжди приходила до допомогу. Каже про Ларису Власенко її колега по цеху, заслужена артистка України Поліна Попач. Більше п'ятидесяти років прослужила в обласному музично-драматичному театрі. Розповідає про Ларису Власенко її партнер за виставами, заслужений артист України Степан Бортнічук. Прекрасний партнер. друг, Другий. Діті слів заслужений артист України Микола Валівоць каже: знає Ларісу Власнико з 1978 року. Я не можу сказати, якусь виділити, якусь кращу, чи... вона була настільки широкого плану людина, вона грала і трагічні, і кумічний. Я вважаю, що вона була трагікомічна актриса. А сама така була комічна роль у неї, це була химка з тих же зайців, колись, коли вона була вода. Це, було, це була умора. Це... Ну, дуже професійна актриса. На сцені Лариса Власенко, розповідає головний режисер Облбуздрам театру ім. Михайла Старицького Дмитро Гусаков, завжди була відкрита до чогось нового. І це завжди приваблювало його як режисера. В нашому театрі було всього два народних артисти. Народний артист «Чоловік» – це Жулкевський. І Лариса Крилівна – єдина жінка народна артистка України. І це надзвичайна велика втрата взагалі для нашого міста. Мені запам'яталася остання наша з нею робота, вона грала епізодичну роль в виставі Тевє Молочник, але ну, практично дуже багато глядачів мені говорили, що вони другий раз приходили саме за для через цю епізодичну роль. Їй не важливо було, чи це велика роль, головна, чи це невеличка епізодична роль, вона завжди будь-яку роль сприймала як певний виклик для себе. Поховали Ларису Ласенко на раковському кладовищі Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.